Hallå sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodocs videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du ser denne videoen. Takk. Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke glem å like vår nye interessante video. Har du lyst til å trykke på abonneknappen i gjengen? Vi legger ut nye mer informasjon, sjekk under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til dette butikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. 1. Skru standet og stopper fe chair for å bryte på Gjestø likte videoen, skriv det oss i Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.